Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα blog και τα site. Αυτό θα απαντήσουμε στο σημερινό βίντεο, γιατί είναι ένα θέμα γύρω από το οποίο υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και πρώτα θα δούμε ποιε δεν είναι οι διαφορέ ενό blog από ένα site, και στη συνέχεια θα πάμε στι πραγματικέ διαφορέ, καταλήγοντα στην πιο σημαντική. Αν θέλει να μάθει τι πραγματικά είναι blog και τι το ξεχωρίζει από ένα site, κάνε like σε αυτό το βίντεο και συνέχισε να παρακολουθεί. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι εάν μία ιστοσελίδα φιλοξενείται σε free hosted πλατφόρμα τότε μιλάμε για blog ενώ εάν φιλοξενείται σε paid πλατφόρμα τότε μιλάμε για site. Αυτό όμως δεν ισχύει. Παραπλήσιο με αυτό αλλά και πάλι αναλυθές είναι το να πιστεύουμε ότι εάν μία ιστοσελίδα είναι στο blogger τότε μιλάμε για blog ενώ αν είναι στο wordpress τότε μιλάμε για site. Είναι γεγονός ότι συνήθως όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα site προτιμούμε το wordpress, το web.ly, το squares. Space, το Wix και λιγότερο συχνά θα προτιμήσουμε το blogger για να δημιουργήσουμε ένα site. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι στο WordPress, το Webly και τις άλλες πλατφόρμες που ανέφερα δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα blog. Μια άλλη λανθασμένη αντίληψη είναι ότι εάν έχεις subdomain, έχεις blog, ενώ αν έχεις αγοράσει το δικό σου domain name, έχεις site. Ούτε αυτό ισχύει. Εάν παραδείγματος χάριν είχες subdomain, δηλαδή μετά από το όνομα του blog σου ή .wordpress.com είτε οτιδήποτε τέλος πάντων μετά το όνομα του blog σου και ξαφνικά αγοράσεις το δικό σου domain name, δεν σημαίνει ότι το blog σου θα μεταμορφωθεί σε site και ούτε είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Αφού λοιπόν είδαμε τι δεν ισχύει, πάμε να δούμε τι ισχύει. Ποιες είναι δηλαδή οι διαφορές του blog από το site. Μία πρώτη διαφορά που ήταν πολύ πιο εμφανής όταν δεν υπήρχαν ακόμη τα social media, αλλά είχαν κάνει την εμφάνισή τους οι πρώτες πλατφόρμες για blogging είναι ότι μέχρι να εμφανιστούν τα blog δεν είχες τη δυνατότητα να γράψεις ό,τι θέλεις δωρεάν και να είναι δημόσιο στον ιστό και ανοιχνέύσιμο από τις μηχανές αναζήτησης. Υπήρχαν κάποια. Forum και κάποια πρώιμα κοινωνικά δίκτυα, παραδείγματο χάρη το MySpace, όπου μπορούσε φυσικά να γράφει ό,τι ήθελε, αλλά δεν ήταν ούτε δημόσιο ούτε ανιχνεύσιμο από τι μηχανέ αναζήτηση. Για να το διαβάσει κάποιο, θα έπρεπε να είναι μέλο του φόρουμ ή του κοινωνικού δικτύου, όπω φυσικά γίνεται και σήμερα με το Facebook, το Instagram και όλα τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα. Όπου κάποιο για να δει τι έχει υποστάρει, τι έχει ανεβάσει εκεί, πρέπει να είναι και ο ίδιο μέλο χρήστη του κοινωνικού αυτού δικτύου. Το blog λοιπόν ήταν το πρώτο μέσο που απελευθέρωσε αυτή τη δυνατότητα που έδωσε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή τη δυνατότητα να αποκτήσει βήμα και φωνή ο καθένας και μάλιστα δωρεάν. Αυτή η ιδιότητα των blogs είναι σημαντική ακόμη και σήμερα. Με τα 15 GB χώρο φιλοξενίας που σου παρέχει η Google, μπορείς να έχεις το blog σου δωρεάν για πάντα εάν ε, κάνεις προσεκτική χρήση αυτού του χώρου, δηλαδή δεν ανεβάζεις μεγάλα πολύ μέσα στο blog σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σου προτείνω να αγοράσεις δικό σου domain name ή να αγοράσεις πακέτο φιλοξενίας σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Θέλω όμως να έχεις στο νου σου ότι η δυνατότητα να έχεις βήμα και φωνή δωρεάν ήταν αυτό που ξεχώρισε αρχικά τα blogs από τι υπόλοιπε ιστοσελίδε. Επίση, ένα βασικό γνώρισμα των blogs είναι η δυνατότητα σχολιασμού. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για blog. Μπορεί και ένα site να έχει δυνατότητα σχολιασμού μπορεί και να μην έχει. Αυτό δεν μα πειράζει στο πώ θα το χαρακτηρίσουμε. Εξακολουθεί να είναι site. Θα πω τα χαρακτηριστικά γνωρισματά του μετά και θα καταλάβει γιατί παραμένει site είτε έχει είτε δεν έχει δυνατότητα σχολιασμού. Ένα blog όμω αν δεν δεν έχει δυνατότητα σχολιασμού, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί blog, δεν είναι blog. Και πάμε τώρα στην πιο σημαντική κατά τη γνώμη μου διαφορά του blog από το site. Και αυτή είναι ότι το blog είναι προσανατολισμένο γύρω από το περιεχόμενο, ενώ το site είναι προσανατολισμένο γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή στο blogging μετράει το περιεχόμενο και ο blogger, ο άνθρωπος δηλαδή που το γράφει, ο άνθρωπος που προσφέρει αυτό το περιεχόμενο, ενώ σε ένα site κυριαρχούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το εταιρικό brand. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ένα blog μέσα από το οποίο πουλάμε προϊόντα και υπηρεσίες, ούτε ότι ένα site δεν μπορεί να έχει ενσωματωμένο το δικό του blog. Αυτό όμως που καθορίζει ποιο είναι blog και ποιο είναι site, είναι ποιο από τα δύο γνωρίσματα κυριαρχεί. Αν λοιπόν έχουμε μία ιστοσελίδα η οποία είναι content oriented μιλάμε για blog ενώ αν έχουμε μία ιστοσελίδα που είναι products and services oriented μιλάμε για site σε κάθε περίπτωση έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε τους όρους εναλλάξ. Ένα site σπανίως θα το πούμε blog αλλά πολλές φορές ένα blog θα το πούμε site και αυτό κυρίως γιατί πολλοί κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος με το τι είναι blog στα ελληνικά επίση υπάρχει και η παρανόηση ότι ο άλλο μπορεί να ακούσει blog και να μπερδευτεί εντελώ με τα blog σημειώσεων Οπότε, Μπορούμε να χρησιμοποιούμε του όρου Enlarge. Μπορούμε δηλαδή ένα blog να το πούμε site. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε. Καλό είναι να γνωρίζουμε ποιε είναι οι διαφορέ. Ούτω ώστε να ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε όταν ξεκινάμε να χτίσουμε μία online παρουσία. Τώρα λοιπόν, ξέρει ποιε είναι οι διαφορέ του blog από το site. Και πιστεύω ότι μπορεί να καταλάβει τι από τα δύο σε εξυπηρετεί. Για να ξεκινήσει, εάν αυτό το βίντεο σου φάνηκε χρήσιμο, μοιράσου το με του φίλου σου για να μάθουν και εκείνη ποια είναι η διαφορά του blog από το site. Άφησε μου σχόλιο αν έχεις απορίες και κάνε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα βίντεο σαν αυτό. Είμαι η Δέσποινα και μόλις παρακολούθησες ένα ακόμα επεισόδιο Edit Your Blog. Εφόσον εμεινες μέχρι εδώ μπορείς να ρίξεις μια ματιά και στα υπόλοιπα βίντεο που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.